Salam hər vaxtınız, xeyrəsiz təmaşatçılar. Bugün Azərbaycanda Milli Bayram Respublika günü qeyd olunur. 28 may şəqdə ilk demokratik Respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 iliyi münasibəti ilə bütün dünya Azərbaycanları səmimi qəbdən təbrik edirik. Müstəqilliyimiz əbəd olsun. Bu bayram gününün ən vacib siyasi xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən, Elçin Rəhimzadə. Bu Azərbaycanda Xalq Respublikasının yaradılmasının 100-cü il döんmə qeyd olunur. Bu günlə bağlı paytaxt Bakının mərkəzi küçələrində əllərində üçrəngli bayrağımızı tutan ölkə vətəndaşları böyük coşğu ilə cümhuriyyət qurucularını anıb müxtəlif şüarlar səsləndiriblər. Səhər saatlarında prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Respublikasının şərəfinə paytaxtın İstiqlaliyyət küçəsində ucaldılmış abidəni Milli Bayram, Respublika günü münasibəti ilə ziyarət edib. Dövlət başçısı abidənin önünə təklil qoyub. Azərbaycan Xalq Cəfəssi Partiyasının sədri Əli Kərimli çikli pul ittihamlarına cavab verdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli öz Facebook səhifəsində Respublika Prokurorluğu ilə Daxili İşlər Nazirliyinin birgə aytdığı məlumata münasibət bildirib. Məlumatda deyilir ki, Əli Kərimli, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru, Gəniməd Zahid, Gədəbəy rayonu icra hakimiyyəti başçısı olmuş Saleh Rüstəmov, onun qardaşı oğlu Vidadi Rüstəmli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası fəalları Aqil Məhərrəmov, Ruslan Nəsirov, Babək Həsənov, Bakı şəhər sakinləri Ceyhun Sen, Novrov İskəndarov, Heydər Tural Mehdixanov və digərləri xaricdə Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə və milli maraqlara zidd olaraq keçirilən tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş küllü miqdarda çirkli pul vəsaitlərinin günahlandırılırlar. Bildirilir ki, Saleh Rüstəmov ayrı-ayrı şəxslər vasitəsilə Azərbaycan Xalq Cəfəsi partiyası rəhbərliyinə 30 min dollar göndərib. Ümumilikdə partiya tədbir alanın təşkilinə 412 min dollar xərclənib. Məsələyə münasibət bildirən Əli Kərimlinin reaksiyası belə olub. 18 gündür Musmustan sonra nəhayət Mustafanı onu dedilər. Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi yalnız 2 il ərzində ölkədən çıxarılıb, Londondakı ofşor şirkətlərinə köçürülmüş 2,9 milyard dollar pulu kimlərin oğurladığını tapıb, hamısını cəfərlər edibmiş. Dünya mətbuatı, araşdırmacı jurnalistlər onların milyardlarla, dollarlarla qiymətləndirilən korrupsiyalarını ifşa edir. Biz də bu barədə də yazırıq. izahat tələb Bunlar da sən özünsən səviyyəsində bizə cavab verirlər, deyə o bildirir. Yeni çıxan əskinaçların iqtisadi proseslərə heç bir təsir göstərməyəcəyi bildirilir. Mərkəzi bank 200 manatlıq yeni əsqinasları təqdim edib. Mərkəzi bankın sədri Elman Rüstəmovun sözlərinə görə, iyunun 24-də dövriyəyə buraxılacaq əsqinaslar hazırlanarkən ən müasir müdafiə elementlərindən istifadə olunub. Ölkənin baş bankçısı əlavə edib ki, Heydar Əliyev mərkəzinin təsviri olan yeni pul Almaniya şirkəti tərəfindən hazırlanıb. Sabiq prezident Heydar Əliyevin xatirəsini əbədələşdirmək və Azərbaycan Demokratik Respublikasının 100 illi yübiliyə ilə bağlı ç İlin cümhuriyyətçisi mükafatına Azərbaycan Xalq Cəhvəsi Partiyasının sədrinin mavini Gözəl Bayramlı layiq görülüb ilin cümhuriyyətçisi mükafatına siyasi məhbus, gözəl bayramlı layıq görülüb. Mayın 26-sında 18 hərəkatı Müsavvat Partiyasının qərərgahında hər il olduğu kimi bu ildə ilin cümhuriyyətçisi mükafatının təqdimat mərasimini keçirib. Bu il, ilin cümhuriyyətçisi mükafatına Azərbaycan Xalqca Pəsi Partiyasının sədir muavini siyasi məhbus, gözəl bayramlı layıq görülüb. Son xəbərimizi diqqətinizə çatdırıq. Erdoğan seçki mitinglərinə start verdi. Türkiyədə növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcək. Rəcəb Tayyib Erdoğan seçkilər üçün mitinglərə start verir. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrini istinadən xəbər verilir ki, 24 iyunda Türkiyədə keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərində Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Rəcəb Tayyib Erdoğan təqdimat mərasimindən sonra ilk mitingini keçirdəcək. Mitingin bugün Ərzurum şəhərində keçiriləcəyi bildirilir. Erdoğan seçki kampaniyası dövründə ümumilikdə 30 şəhər və rayonda Türkiyə xalqı ilə bir araya Bir daha bütün Azərbaycan xalqını bu gözəl bayram münasibətlə təbrik edirik. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.